Saavutettavuusdirektiivin siirtymäaika meni syyskuussa umpeen videoiden tekstityksen osalta. Nipa levimme viikot puuhastelut ahkerasti erilaisten tekstityskokeilujen kimpussa. Ja noiden kokeilujen tuloksia on tarkoitus jakaa täällä blogissani. Jollain aikataululla ajattelin myös käsitellä esitysmateriaalien ja asiakirjojen saavutettavuuden parantamista. Mutta ennen kuin mennään niin ohjevideoihin, ajattelin jutella pikkasen yleisemmällä tasolla kahdesta saavutettavuuskysymyksestä. Ensinnäkin, hyötyvätkö kaikki saavutettavuuden parantamisesta? Ja toiseksi, kenen vastuulla lopulla on, että oppilaitoksien jakamat videot ovat saavutettavia?